ہیلو دوستوں ہمارے چینل پر خوش آمدید آج ہم ان تین کورین سی لبرٹیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمیشہ افواہوں میں گھرے ہوتے ہیں. جب وہ انکار کرتے ہیں. یہ حالیہ کمیونٹی پورٹل سائٹ ڈی سی انسائٹ کے ایک سروے پر مبنی ہے نمبر ایک پر تو فٹ بال کھلاڑی سون ہیونگ مین ہیں سروے میں سون ہیونگ مین کو بہتر 620 سو بیس میں سے آٹھ نو سات ووٹ ملے ہیں جو کل ووٹوں کا تیرہ فیصد ہے ماضی میں نمبر ایک پرٹنہ کے فٹ بال کھلاڑی سون ہی مین ہیں سروے میں سون ہیونگ مین کو بہتر چھ سو بیس میں سے آٹھ نو سات ووٹ ملے ہیں جو کل ووٹوں کا تیرہ فیصد ہے ماضی میں اس کے ساتھ مختلف خواتین سیلبرٹیز کو جوڑا گیا ہے جس میں گرلس دیکی کی من اداکارہ سو یونگ اور بلیک پن کی جیسو شامل ہیں حالانک کا سون ہی ونگ مین کے نمائندوں نے افواہوں کو صاف کر دیا ہے لیکن فینس اب بھی ممکنہ آشکانہ تعلق کی امید رکھتے ہیں دوسرے نمبر پر خوبصورت اداکارہ سومگ اوکیو ہیں جن کو آٹھ سفر دو ایک ووٹ بارہ فیصد ملے ہیں ان کے سومگ جو طلاق کے بعد جن سے انہوں نے دراما دیم کی سیٹ پر ملا ان کے ہر پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد مردہ کلیدی ستاروں کے ساتھ ڈیٹنگ کی افواہوں میں ملوث ہوتے ہیں. हाल ही में इनका कहा गया है कि वो डी गिलोरी और मेपाक हवन के साथ डेटिंग कर रहे हैं तीसरे नंबर पर हमारे पास ब्लैक पिंक की जेनी है जिनको सात आठ चार आठ वोट 11 फीसद मिले हैं उन्होंने पहले एकसो के काई और बिग बैंग के जी ड्रैगन के साथ डेटिंग की अफवाहों में शामिल होते हुए देखा गया था हाल ही में जेनी को बी के वी के साथ जीजू आईलैंड में देखा गया जिसने नई डेटिंग की अफवाहों को भड़का दिया کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی اس معاملے پر خاموشی کو تعلق منظور کرنے کے برابر ہے سون او بندر میں سونگ کو اور جینی کے بعد جم سات سات نو تین ووٹ اور کانگ ڈونگن سات سات تین چار ووٹ شامل ہیں یہ دونوں ستارے بھی ڈیٹنگ کی افواہوں کے لحاظ سے سب سے مشتبہ سیلیبرٹیز کے قریب ترین مد مقابل کر رہے تھے یہ تھے ہمارے سب سے مشتبہ ڈیٹنگ کی افواہوں والے کوریائی سیلبرٹیز کے بارے میں ہماری ٹاپ 3 ان افواہوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں نیچے دیے گئے کمینٹس میں بتائیں اپنے پسندیدہ کوریائی سیلیبرٹیز کے بارے میں مزید تازہ کاریوں کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو میں ملے